obzorju bila cesta, kjer se razhajajo poti. Že danes ne vrjame, da me zapustila si in odšla za vidnost. Duši Sanjam, da o meni si Za pokritac miseli Poponujem ti roko Zdaj, ostali so spomini vidi seno mi ch'dar se in vita d'uomini danesse o biocanini in pochi i discri seri con uias Shov sanje A ose, si želim, je tvoj objem Stajlo stali so Yeah.